Claus Iohannis, criticat dur pentru întâlnirea de azi cu oficialii BNR, prea târziu să mai aib calitatea de mediator. Presugliniere din Telecomisiei de Buget Finance din Camera deputaților, Marius Budi, a declarat. Miercuri, ce presubliniere din Teleclaus s-a poziționat tot timpul de partea BNR-i a avut critici la adresa guvernului, motiv pentru care e prea târziu să mai aibă calitatea de mediator. Din punctul meu de vedere este prea târziu pentru domnul presubliniere din te să mai aib calitatea de mediator în această situație, deoarece tot timpul s-a poziționat de o parte a baricadei. Atunci când face o mediere se presupune ce sunt două perci care sunt de o parte sublinierei de alta a baricadei. Presubliniere dintea s-a poziționat tot timpul de partea BNR sublinierei tot timpul a avut critici la adresa guvernului. Acum, se vrei să faci o mediere, este foarte târziu, iar domnul. Presubliniere dintea s-a transformat practic într-un presubliniere Edinte juctor, ca domnul. Presubliniere din TBSSQ, sublinierei nu a făcut altceva decât să intre în campanie electorală, a declarat presubliniere din Telecomisiei de Buget Finance din Camera Deputaților, Marius Budi, potrivit Mediafax. El a mai spus și subliniere Ful statului ignor rezultatele economice de anul trecut, respectiv inflație de 1,6, deficit bugetar sub 3, cre subliniere tere economic de 7, iar datoria publică în secedere raportat la PIB. subliniere dintele Iohannis va avea o întâlnire, Miercuri, la Palatul Cotroceni, cu guvernatorul Bencii Naționale a României, Muguris Rescu, și cu prim viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu. De asemenea, Administrația prezidențială a anuncat ce subliniere eful statului se va întâlni vineri, la ora 1100, la Palatul Cotroceni, i cu premierul Viorica Dencil.